Рекламні конструкції почали прибирати 18 березня відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації та рішення виконкому міськради. Зрізають борди працівники департаменту з допомогою техніки комунальних підприємств. Зняті конструкції звозять на склад. Передаємо там воїнським частинам, кому треба, вони приїжджають, беруть. От, як би, двійна польза. І город стане чище, і в принципі, і польза воєнна уже счет идет на десятки вот стараемся очистить мы почистили кольцо на площади победы там 11 штук убрано полностью сегодня закончили кольцо на пушкинское вот которые там с боков стояли там 10 штук убрали вот убрали перекресток Чкалово садовая там 9 штук убрали Убрали, сегодня еще не дочистили перекресток пограничная садовая там вот немножко сегодня у нас маленький кран работает потому что по, -по техніці напряги, дуже багато техніки військовим помогает. Знаєте, як ми вже там на другому плані, що нам удаться виховати і все. Загалом у Миколаєві нараховується близько 700 бікбордів, які належать різним підприємствам. Втім, за законами військового часу дозволу власників конструкцій не питають. Валентина Гурова, Юлія Філімон, новини на суспільному Миколаїв.